حتى يتبين لهم أنه الحق الخمر كان له اسم واحد معروف في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال لتستحلمن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها رواه الإمام أحمد سبحان الله اليوم أسماء بالمئات الفودكا والويسكي والبيرة والاسماء يعني كثيره جدا كلها محاوله لاغراء الشخص شركات الخمور اليوم من الشركات الرابحه هي شركات الخمور والقمار والافلام الاباحيه هذه من الشركات الرابحه جدا لذلك هم يستغلون ضعف البشر ويضحكون على عقول البشر وسبب الترويج للإلحاد أيها الأحبة أن الإلحاد يضمن استمرار هذه التجارة الفاسدة تجارة الخمر والمخدرات والموسيقى والأفلام الإباحية الإسلام يمنع ذلك يعني تصوروا احبتي في الله لو أن الناس مثلا امتنعوا عن مشاهدة الأفلام الإباحية ستخسر هذه الشركات مليارات الدولارات لذلك هم نفسهم يدعموا الالحاد لماذا لان الالحاد يضمن استمرارهم هذه المعادله ببساطه وانا وجدتها حقيقه يعني, يعني تجد على اليوتيوب موقع اسلامي علمي تجد خمسه الاف موقع الحادي يروج كل انواع الالحاد طيب هل هذه صدفه لا لان هذه المواقع الالحاديه والقنوات الالحاديه هذه تضمن استمرار تجارة الخمر والمخدرات والأفلام الإباحية وغيرها طبعا إذا أيها الأحبة النبي من أين علم أن هناك أسماء جديدة للخمر ستطلق وأسماء جذابة الله هو الذي أنبأه أيها الأحبة